Vas allà, vas en blanc, i comenceis a afegir-ho tot tu. Un quadre de text, una foto que ocupi tota la pantalla, una autoforma forma una freccia aquí, d'acord? ¿vale? Llavors, a vegades la gent s'angoixa, perquè com veia un amic argentí que era l'artista, ha de superar l'angústia la, del lienzo en blanc, viste? El lienzo està blanco blanc i l'artista en ese momento está sufriendo, porque tienes que, que crear de la nada. Bueno, pues heu de superar aquest trauma que tenen els artistes i començar a pujar coses. Llavors, com, com he de començar? Com he dit abans, agafar una llibreta amb bolígraf, sense ordinador, amb llapis i paper, podràs fer esborraix, podràs tatxar, relacionar... D'aquesta manera, quan després vagis al PowerPoint, doncs eh, d'alguna manera tu ja tens la idea clara i ningú t'està condicionant. Eh? Fixeu-vos que és un plantejament diferent. El PowerPoint et deixa una mica per més endavant. Suggeriments. El que he dit abans, una idea per diapositiva. Poc text, fixeu-vos-hi, jo he donat el text que jo tinc en general. I la mida de ser prou gran, com perquè el senyor de l'última fila que està doncs eh, que, que té molt bona vista, que ens ho ha, ha mostrat abans, que pugui llegir-ho. Per tant, una mida de lletra gran, com mínim 30, 35, 40, 50 punts. quan més gran és la lletra, menys...